Záruža, keď sa rúža rozkvitala, mama a ceru, mama zapletala. ceru mama myčka, tu nebudem ja, nebudem ja páša dlho. Neplejte, mama myčka, tu ho, nebudem ja, nebudem ja páša dlho. Čiaže budeš, čiaže budeš, cera moja. Niková, Janová, mladá žena, ako ho budeš volati, duša moja, duša moja, pohľadim, ako Akože ho budeš volati, duša moja, duša moja, pohľad. Moja pote, ty sem, niek ja ešte, nie ja ešte raz zapletiem Nebudeš ty už moja, ale budeš Janikova mladá žena Nebudeš ty už sera moja, ale budeš Janikova mladá žena Hrabičiku, hrabičiku náš Boto dievča ja svoj rúžu kli, a na ne veru, na ne veru žiadnoj koboní. Boto dievča ja svoj rúžu kli, a na ne veru, na ne veru žiadnoj koboní.